Aloita opinnot liittymällä Teams-tukitiimiin. Tukitiimissä voit esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Tutustu seuraavaksi opintojen suunnitteluun ja itsearviointiin. Kurssialue on jaettu neljään osaamisalueeseen. Voit suorittaa osaamisalueet vapaavalintaisessa järjestyksessä. Kaikki osaamisalueet on suoritettava kahden osaamispisteen suoritusta varten. Jokaisen osaamisalueen alussa on linkki esittelyvideoon sekä ankkuritehtävä, jonka avulla voit arvioida omaa osaamistasi. Ankkuritehtävät eivät vaikuta arviointiin. Voit valita osaamisalueen vaikeustason ja tavoiteltavan arvosanan. Tasoja on kolme. pronssi, hopea ja kulta. Kun olet suorittanut kurssialueen opinnot, klikkaa Opinnot valmiina-painiketta. Vastaa kysymyksiin ja lähetä ilmoitus opettajallesi opintojen suorittamisesta.